اس طرح خالی میدا ہوتا ہے کہ اور بھی کچھ چیز ڈالتے ہیں اس میں بس جو ماس کی دال استعمال کرتے ہیں نہیں ماس کی دال بھی لوگ استعمال کرتے ہیں جو موٹی والی جلیبی ہوتی ہے اچھا صحیح Oh, no, did you think